Trenger du kompetansepåfyll i forhold til digitalisering? Da kan kanske noen av nettstudiene på Høgskolen i Østfold være noe for deg. Vi skal i gang med et helt nytt nettstudium i digitalisering og skoleledelse. Og det starter høsten 2023. I dette studie vil du lære å kartlegge den digitale tilstanden i skolen og hvordan du kan få til utvikling og endring. Nettstudiet passer for skoleledere og lære Mer informasjon finner du ved å klikke på linken på skjermen. Sammen med våre kollegaer tilhører vi en av landets fremste miljøer innenfor nettbasert undervisning. Vi har utviklet en rekke mooc som er 100% nettbasert og fleksibel. I praksis betyr det at du kan studere når du vil og hvor du vil. Ønsker du å øke din digitale kompetanse og hvordan du kan bruke teknologi i klasserommet? Da kan studietilbudet IKT for lærere være ett alternativ for deg. Det er delt in i to evner, innføring i IKT og pedagogisk bruk av IKT. Vønsker du å lære mer om hvordan du skal undervise på nett, eller øke din profesjonsfaglig digital kompetanse som lærer? Da kan teknologistøttet læring være et alternativ for deg. Studiet er delt in i to emner, nettpedagogikk og nettundervisning, og profesjonsfaglig digital kompetanse. Jobber du i barnhage og ønsker å øke din digitale kompetanse? Eventuelt hvordan du skal bruke teknologi sammen med barna? Da kan studiet Digital kompetanse i barnehagen være noe for dig. Det første emnet heter Digital praksis i barnhagen og det andre heter profesjonsfaglig digital kompetanse i barnhagen. Om det så håper vi at du har lyst til å bli nettstudent hos oss. Husk at søknadsfristen den er 1. mars.